Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme písek pro jarní tvoření. Budeme potřebovat misku a něco, čím to budeme míchat. Pěnu na halení, škrop, třpětky a závní barilo. Vezmeme si misku a dáme do ní pěnu. Stačí. Vezmeme barvy a dáme ho do toho. A můžete tam dát i zpětky. Kapku. Jo, nejde se rost. Kapku víc. Zamícháme. <laughs> Zavoláme si židro a budeme ho tam přidávat a už ho míchat. Min, hmm. hmm. to už je nic Můžete to seškrátnout prostě. A teď jsme si na ty a zamícháme to? A začneme to míchat rukou. Sežkrábneme to založící. Nebo z čeho. Tu míchat. přidáme ještě pěnu. <laughs> Hello. No? Ještě je trošku pijaný. Proč? Hudba ještě ne ne tak už to bude hotový můžeme přidat ještě barvivo? ne tak a už je to jako písek a nádherný Zelený, chutivý písek. A můžete si ho udělat jakou barvu chcete. Tak a už je hotovo. Ale je to vlast... je to příjemné na ruce. A zelené. <těk> <těk> Malí děti se s tím můžou hrát a dělat farmičky nějaký. A nebo se s tím můžou hrát a nějak to třeba zvedat. <laughs> Ale hodně to drobí. Ahoj. tak. <laughs> tak ahoj. <laughs> ahoj. <laughs>